Imádkozzunk! Istenünk méltó vagy azért, hogy magasztalunk és dicserítsünk Téged, ezért a kedves alakomért, hogy itt lehetünk a Te házadba. Köszönjük azt, hogy van Bibliánk és köszönjük azt, hogy majd délután is megnyithatjuk azt és kíván szólni által hozzánk. Köszönjük azt, hogy e majd délután kívánsz felházni bennünket és meg inkább az örökké helyezni, tekintetünket, figyelmünket. Magasztanok téged, hogy meg fogod azt tenni, és fogsz tenni még többet, mint ahogy mi ezt elkérnénk, vagy várnánk Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. A 679-es szálményeket fogjuk énekelni. Hithangé 679-es szálmények. Szenvedésből nagy örömbe. Drága testvéreim, nyissuk meg a Bibliánkat pálaposon a Korintussalkoz írott második levele, negyedik részéhez, ahonnan a hetedik verstől olvassuk az igét a rész végéig, a tizennyolcadik versig. Második Korintusi levél, negyedik részéből a héttől tizennyolcig terjedő igéket olvasom, amelyeket itt találunk megírva. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Hogy am az erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való, mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem beszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. Mivel hogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van, hittem és azért szóltam, hiszünk mi is, és azért szólunk. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt és veletek együtt előállít. Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a háladást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Azért nem csüggedünk. Sőt, ha mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ámen. Most hallottok Istenék igényt, hogy Isten megáldja az égét le borolni, és áldás kérjünk már egy, egy férfi testét kérem, hogy vedessen bennünket. Magasztoljuk neveled, Jó Istenünk, kegyelmi délután, Magasztalunk azért, hogy házadba jártünk, jöhetünk. Kérünk, hogy állnod jelenlét, jelenlét ezzel, amit a együtt létünket, Állnod a rága számunkra. Köszönjük, hogy álljunk, ígéd által bíztatsz és bennünket. Nem akarod, hogy csüggedjünk, nem akarod, hogy elkeseredjünk, aggódjunk, hanem sokkal inkább, hogy higgyünk, reménykedjünk, Bízunk abban az ígéretben, amit Jézus Krisztus által kaptunk részedről. Azt a drága, üd bizonyosságot, amelyet kaptuk, élő reménységet, hogy halál után van élet, van feltámadás és lelkünknek örök élete. Köszönjük Istenünk, hogy bár szenvedni is nyomorgattatni kell sokszor ebben a földben, a, ebben a földi életben, és vannak akik ma is, vannak akik nyomorúságot szenvednek, itt testvéreink, de kérünk, Jóistenünk, hogy állj meg életünket, a kisebb, vagy nagyobb próbák, megpróbáltatások, nyomorúságok, közepette is, hat tudjunk bízni, hinni benned, és az az élő reménység, amet kaptunk Jézus kis Krisztusnak halálból való feltámadása által elkísére bennünket egész életünkben. Kérünk, hogy állj meg számunkra drága ígédet, állj meg a szolgálatot, ő testvéreket adőttem, állj meg minden szolgálatot, jó Istenünk is fogad, ami áldozatunkat legyen, kedves előtted. Amen. Amen. Közösen fogjuk a a hithangé 741-es száma éneket, 741-es száma ének. Üdvözlő, hozott megnyugás nékem. Az ének alatt megtartjuk a szokásos gyülekezeti gyűjtést, majd a közlésüknek adunk helyet. Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, az Úr házában. Hát legyen úgy, ahogy énekeltük, hogy árnyéka sincs a gondnak. Ne is legyen. Ha az Úr éltet minket ezen a héten, holnap a nőtestvérek megtartják a világ imanapi összejövetelt, este 6 órától minden nőtestvért, minden korosztályból és a lányokat is, Várjuk ide az imaházhoz, az imanapra, hétfőn, este 6 órától. A hétvégén, pénteken, péntektől kezdődően a fiatal házasok lesznek együtt a Dragán völgyében. Imádkozzunk élettük, az Úr is legyen velük és velünk, és áldjon meg bennünket ezeken az alkalmakon, amikor együtt leszünk. Amint említettem, a mához egy hétre Kis Zoltán testvér fog szolgálni délután a gyülekezetünkben, és valószínű beszámol arról a szolgálatról is, amelyet ő diószek környékén végez. Azt is említem, hogy nem ezen a héten, hanem a másik héten, tehát két hét múlva, a telek találkozóra kerül sor, amikor Tömöri Gábor, Hajdú Bihar lelkipásztora, Hajdú Bagos, Hajdú Bagos lelkipásztora lesz a vendégünk, ő fogja az igét hirdetni pénteken és vasárnap reggel, délután pedig majd két hét múlva Iván Imre testvér, aki azon a hétvégén ugyancsak egy házaspáros konferencián lesz itt, ez a házban lesz megtartva majd de ezt még említjük és várjuk oda a házas párokat azokra az alkalmakra emlékszünk Reá, amikor ők itt voltak és az Úr áldást adott általuk hiszük hogy most is az Úrral jönnek és ott is szolgálhatnak meg itt is majd vasárnap délután Isten tiszteletem. ha Valakinek van még közölni, hirdetni, valója, kérem szeretettel. A rátani testvérek szeretettel köszöntik. A keresztel! Némek már lehet, hogy tudják. most mostolyát megtudni, hogy az este édesanyám elesett, megütött a lábát, csípőnél kell műteni holnap. Az ilom van a kórházban. Gondoljunk a betegénkre, és gondoljunk őre is, hogyha én mátkozunk és eszünkbe jut. A fóskat, a szolgáltat kérem. Tessérek, azt a jelgondotot adták, hogy szenvedésen át az örök dicsőségbe. És abban a kis vezérfonalba, ha nézzük alól, azon írva, örök élet vasárnapja. Mikor láttam, hogy milyen ige van elő írva, és néztem ezt a kis címkét is, hogy örök élet vasárnapja, hogy kezdtem elgondolkozni azon, hogy miről is lenne itt szó, mit akar Isten nekünk figyelmünk ajánlani, igei által és még foglalkoztam az égével, eszembe jutott az, hogy mi emberek életre vagyunk teremtve is. Bennünk van az, hogy az ember szeretni mindig élni. Mégis miért van az, hogy némelyek ezt a szót, hogy örök élet, szeretnék az elméből kitörölni, szeretnék elhessegetni. És rájöttem, hogy azért van ez, mert életünkben nem foglalkoztak Jézus Krisztussal, nem volt egy nap, amikor megbékültek az Ürész Krisztussal, nem mosták meg az ő ruháikat a bárán vérében, nem jártak vele, és ahogy pálapostam mondja, hogy nekem az élet Krisztus, és ha meghalál, nyereség, az ilyen ember számára a halál nem egy nyereség. Sokan úgy gondolják, hogy a halállal mindennek vége, ezt akarnák ők is maguknak bebeszélni. És uh, rájöttem arra, hogy egészen a halál pillanatáig nagyon jól el tudja az ember magát uh, Ringatni, hogy nagyon jól van, vagy talán el tudja azt a tényt hessegetni magától, hogy nincs örök, örök élet, sem mennyország, sem kárhozat. Mégis voltak és vannak az emberek, akik a halál pillanatában rá kell döbbenjenek arra, hogy igenis céltévesztett az ő életük. 9. Károly, francia király azt mondta, hogy elvesztem, ezt világosan látom. Aztán Csörcsir úgy mondta, ó, milyen bolond voltam. Vagy a másik azt mondta, hogy az életemben mindenre felkészültem, de a halára nem, és most világosan látom, hogy elvesztem. A Biblia beszél arról, hogy van örök élet, és van örök kározat. Dániel Proféta könyve, könyveiben találunk erre egy utalást, amikor azt mondja, hogy mindjárt fel fogunk támadni némelyek örök életre, némelyek pedig örök kárhozatra. Azon is gondolkoztam, amit itt elő van írva, hogy szenvedésen át az örök dicsőségre, hogy valójában minden szenvedés után húzhatunk egy egyenlőséget, és azt mondjuk, hogy hát a szenvedünk, ha bajban vagyunk, ha vagyunk, akkor ez egyenlő azzal, hogy örök életünk lesz. És rákeltőjek, hogy ez nem elég arra nézve, hogy bárhogy is szenvedünk, hogy örök életünk legyen. A jelenések könyve. Jelenések könyve 7. rész, 14. vers azt mondja, és mondék Uram, Te tudod, és mondanékem, ezek azok, akik jöttek a nagy és megmosták az ő ruháikat, és megfeidítették ruháikat a bárán vérében, majd a 15 vers Amadata azt mondja, hogy ezért vannak az Isten királyszéke előtt. Tehát nem azért jutottak oda Isten királyszék elő, mert szenvedésből jöttek, és nem a szenvedés elől. Sem nem azért, mert olyan sokat kínlódtak, vagy talán meghaltak, hanem azért, mert elfogadták Istennek a kegyelmét, megmosták az ő ruháikat, és még ez sem elég, és nem elég csak egyszer megtérni, szükségünk van arra, hogy ruháinkat naponként megfejlítsük, és az új után járnunk, és akkor valóban miénk lehet az örök dicsőség. Még az a gondolat is foglalkoztatott, amit a 18. versben olvastunk, hogy e könnyű, e pillanatnyi könnyű szenvedés. És emlékszek arra az időszakra, amikor csak egy pár percig nagyon fájt a fogam, és lehet, hogy ez a pár perc hosszú-hosszú időnek tűnt. Mégis az örökkivalósághoz viszonyítva, 10 perc, 10 év, 50 év, nagyon rövid. A pillanat töredéke csak. A zsoltáros azt mondja, hogy a mi föld életünk 70-80 év, és ennek is a nagyobb része nyomorúság. És ehhez hasonlítjuk az arányt, hogy talán 50-60 évig kell az ágyba lenni, még akkor is az örökkelósághoz viszonyítva ez a pillanat töredéke. Nagyon jól tudom azt, hogy egy hét szép helyen eltöltött vakáció vagy nyaralás sokkal könnyebben eltelik, Mindegy hét beteg ágyban való fekvés, mégis az megállja a helyét, hogy az örökkelősághoz hiszen, hogy a az hosszú is legyen a, a szenvedés, vagy a nyomorúság, ez csak pillanatnyi. És az is gondolkoztam, hogy mi adja nekünk hívőknek, vagy mi miatt elődeinknek szívékbe, életében azt, hogy szenvedtek és örömmel vállalták a szenvedést, vagy mi adott nekik erőt, hogy helytájnak a szenvedésben, és hogy kitartsanak, és az nem egyéb, mint az, hogy reménységük volt, és az, hogy hittek abban, aki, fel, aki Jézus Krisztus feltámasztotta, mint olvastuk az ígében, hogy őket is felfogja támasztani, és lesz örök dicsőség. Kérdés az, hogy milyen ami hitünk. Hisszük el azt, hogy lesz örök üdvösség, és lesz örök kározat? Csak mai napon úgy hívő kömpenybe öltözve nem hiszik ezt, és azt mondják, hogy a halállal mindennek vége. De mi halálunk? Ne engedjük az zöldönnek ezt a csábítását, hogy talán megtévesze még a hívőket is, hanem álljunk szilárdan, mozíthatatlanul, hogy elnyeljük azt az örökséget. Amen. Újból meg fogjuk hallgatni a Fóvóskal fu szolgálatát, Istenen dicsőségére, miután idős Bódi Sándor kérjük ki szolgáltat. Egy kis visszaemlékezést szeretnék bizonyságtételül mondani a gyülekezetnek, visszaemlékezni. Az ige is tanít, buzdít erre bennünket, hogy emlékezzünk meg a múlt időkről. A Mózes könyv a 8. részében van, hogy emlékezzél meg az egész útról, amelyen az Úr hordozott téged, és hogy különböző dolgokért, hogy megpróbáljon tégedet. És akkor a Zsoltárokban is találunk, a 78. Zsoltárban az első hétverset, úgy megnézzegettem, de nem akarom most felolvasni, hogy ahol is töltsük az időt, hogy beszéljük el a következő nemzedéknek, azt, azt amit az Úr velünk cselekedett, és ő, ők is majd adják, beszéljék el a következő nemzedékeknek. A Ésejás 63. részében a hetedik versben úgy van, az Úrnak kegyelmességéről emlékezem, az Úr dícséreteiről, mind az szerint, amit velünk cselekedett, az Izrael házához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett, érgalma és kegyelmének sokassága szerint. <kül> és a 115. Zsoltár első vers, és ennek a, ebben a szellemben szeretném, a bizottságtételemet is, a visszaemlékezést is, hogy nem nékünk, uram, nem nékünk, hanem a te legyen, adjuk a dicsőséget, és nem nekem, nekem orcám pirulásra nekünk, akik az zsélyásnál is találjuk, Az szerintem, amit az úr cselekedett velünk, és késztesen, mint Jerémiás mondja Siralmai harmadik részben, vissza-vissza emlékezem, és megalázódik bennem az én lelkem. Ahogy megalázódott Jákob is mondotta többek között, mikor tért vissza, hogy kisebb vagyok minden te adományaidnál, minden te ajándékaidnál. Hát 2017-et írunk most, és novembert is. Ezzel a novemberi hónappal kapcsolatosan vannak egy jó pár, nem olyan sok, de mégis kapcsolatos az életemmel, kapcsolatosan is, és visszamenőleg is. Hál az úrnak, hogy adott, ad, még a jelenleg, jelenlegi pillanatban a visszaemlékezésemet, az emlékezést még megtartotta úgy, hogy még 80 évre vissza tudok emlékezni, amit majd a Következőkben azt meg szeretném, azt az állomást is említeni. Hát, a a Testvér halálának ról is emlékezünk, arról nem térek most ki, és a, a reformáció ünnepelésére is, <kül> csak a, a 1917 száz éve annak, hogy megboldogult emlékű és jó emlékű édesanyám, akkor bemid, beritkezett be 1917-ben, 16 éves korában, és tovább, és megyek nagy léptekkel, inkább tíz évenként, és rövid, csak egy úgy képzeltem el, hogy egy, egy kilométerkő, vagy egy, -egy oszlop felállítva, sa mellett elmegyünk, és esetleg eszünkbe jut, hogy mi is történt akkor, amikor ez az oszlop letétetett, mint Sámú elér, hogy mindegy segítségű volt nekünk az Úr. Majd hét éves koromban, 1937-ben volt itt Krasznán, itt a palló alul egy bemerít kés, a, bár azok közül nem élnek, szabó, test, szabó Elekné testvérnő volt Dimény Eszter testvérnő, aki akkor keresztelkedett, aki 17 éves volt, és emlékszem rájöttek balláról a testvérek, fózzenekari tagok, ott a másik imaháznál megálltak kívül úgy, le, letelepettek, és majd bementünk, és majd úgy zenek kísérettel jöttünk a Pallóhoz, hét, hét éves kisfiúcska voltam, de úgy emlékszek vissza rá, és nem akarok kitérni, hogy vannak itt hét évesek is, és nem mindegy, hogy, mindegy, hogy mire emlékeznek, vissza majd 20-30 vagy 70 vagy 80 év múlva is. és ottan a, Megtörtént a bemerítés, ezzel kapcsolatosan augusztus 15-én volt, és augusztus 16-án született a kis testvérem, Béla testvérem, augusztus 16-án. Jelentős esemény, majd a következőkben is lesznek ilyen születések az ünnepéjel kapcsolatosan, az ünnepéjhez megemlítve. Tehát ez 1937-ben volt. Most megyek át, átlépek 47-re, amikor megalakult a Fó zenekarunk. Én szerettem volna a 70 éve most, hogy <kül> lett volna egy kis, legalább egy délután egy kis megemlékezés, aminek én is alapító kezdő tagja voltam 1947-ben volt ez, és akkor alakult az, az, az zenekarunk, hogy gyorsan fejlődött, már 49-ben, amikor rajtestvéd búcsúzott bent katonának, akkor már voltunk vagy 15 körül a körül a fényképen, meg lehet majd látni, hogyha volt kivetítik. Tehát ez 47-ben történt. Hát most ő, <tos> <tos> hát, ő, ezek között, az évek között azt akartam megemlíteni, voltak események apróbb, nagyobb, kisebb, nagyobb, csak most a hetes számmal kapcsolatosan, hogy 2017-ben vagyunk, a hetes számmal kapcsolatosan 1967-ben volt a Diakonusa avatásomnak az ideje, november, 25-26-án, pontosan nem tudom, de akkor született Magdus lányunk november 20-án, azelőtt, azelőtt 5-6 nappal. Úgyhogy a feleségem nem is lehetett itt akkor az ünnepéjen. Tehát ez 1967-ben történt, és majd volt, voltak még események, amik, amik ilyen a hetes számhoz fűződnek, 87-ben akkor alakult, vagyis megújult a zenekarunk 87-88-ban, igaz, mivel én deszfér, akkor vettél hozták Mokaresből a kürtöket, akkor én majd leléptem a zenekari szolgálattól, majd egy kevés ideig még helyettesítem, Valakiket, akik hiányoztak a kilönösen temetéskor. Tehát, ez ennek már 70 éve 70 éve lesz, van most ebben az esztendőben, és mondhatom azt, hogy mindegy segítségül hívott az Úr. És köszönöm az órnak, hogy kegyelmes volt hozzám az ő kegyelmességéről, amit velem is cselekedett, és, és ő, ő, ő, ő, ő, emlékezésünkben. Igen, legyünk hálások az Úrnak, és dicsődjük, magasztaljuk az Ő nevét, alázkodjunk meg előtte, és mondjuk, hogy ha nem az Úr, aki velünk volt, akkor elvesztünk volna. Ha nem az Úr, aki velünk volt, így szóljon Izrael, ha nem az Úr, aki velünk volt, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el minket a felgerjedt haragjuk ellenünk, és legyünk hálások. Én is szeretnék hálás lenni hátra napjaimat. Még a múlt napokban kaptam is egy kis, kis jelzést, ami, ami megtörténhetett volna végzetesnek is. És, de ma itt vagyunk, hol leszünk honlap, szoktam mondani így, ha beszélgetek valakivel, bizontalan nekünk minden nap, és bizontalan a fiatalabbaknak is, mint hogy ő, testvéreim, 30 éves, 30-as éveikben ment, költöztek az Úrhoz, és még mások is fiatalabbak, és legyen, legyen, legyünk olyanok, hogy, mint az Úr is mondta, ti is azért legyetek készen, most fog következni nem sokára az adventi vasárnapok, és ne csak advent vasárnapokon, hanem, hanem életünk mindenben, emlékezzünk vissza az úr jóságára, szeretetére, kegyelmére, és áldjuk magasztaljuk, dicsőcsük az ő szent nevét. Amen. Itt hangjai 153-as száményeket folyok énekel miatt a zenekar kivisza hangszert, és az ének után az énekart kérem szolgálni, egy énekem őtán papben a vért. Köszöntök mindenkit, én is egy másfél hónap eltelte után, és sörvendek, hogy itt lehetek a testvérekkel, ha bár ma este már el is utazom. Hogyha valaki emlékszik a szolgálatomra, mielőtt visszaköltöztem az egyetemre, akkor az is körülbelül kapcsolódott ehhez, hiszen ebben az ige is a szenvedésről van szó, és ott is arról volt szó, hogy az igazi öröm a szenvedésből és a gyötrelemből származik. És itt is ebben a részben, igazából Pálapostól magáról beszél, és elmondja, hogy mikem ment keresztül, és a szenvedésről van szó. De észre kell venni azt, hogy van valami csodálatos téma ebben a részben. És mint minden más bibliai részben, ki lehet olvasni, és ki lehet venni azért, mert a központi témája Jézus Krisztus, így ennek a résznek is úgy látom, és azt látom, hogy a központi témája Jézus Krisztus. Pálapostól elmondja azt, hogy mi megy keresztül, miket ért meg ebben az életben, milyen megpróbáltatásokon megy keresztül, de valahogy mégis a figyelem Krisztus fele van fordítva. És... Én, engem egy igevers megérintett különösen, és azzal szeretnék foglalkozni. Visszatérve, a múlt vasárnap az első hét, első hat igevers volt olvasva, és abban a negyedik igevers nagyon sokat mondó, és szeretném még ezt megemlíteni. Akikben a világistene megvakította a hitetlenek elmét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Ahogy említettem, a csodálatos téma ebben a részben az maga Jézus Krisztus. És a sátán megvakítja egyesek elméjét azért, hogy ne lássa Jézus Krisztus dicsőségét, szépségét, nagyságát. Hogy ne lássák az emberek, hogy ki is valóba, valójában Jézus Krisztus. Azért, mert hogyha valaki nem látja Jézus Krisztust, nem érti meg, hogy ki az, és mit tett, akkor minden elveszett vel az ember. Nem ér semmi semmit. Bármit tesz, értéktelen. Nincs semmi lényege. A lényeges az Jézus Krisztus, és hogy meglássa az ember. És én nekem az a kívánságom, hogy Isten nyissa meg, Jobban, jobban a szemünket. Akinek még egyáltalán nincs megnyitva, aki még soha nem látta, annak nyíljon meg most elsőnek, és lássa meg Jézus Krisztus csodálatos szépségét és dicsőségét. És a tizedik ige folytatnám, azt mondja Pál magáról és az ő társairól, akik hirdetik az evangéliumot, Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mit jelent az, hogy Pál az ő testében hordozza Jézus Krisztus halálát? Mi ennek az értelme, és mit akar ez mondani ami számunkra? A Galata 6.17-ben olvassuk, valami ehhez hasonlót olvasunk, és úgy szól az az ennek utána senki nékem bántásomra ne legyen, mert én az Úr Jézusnak bélyegét hordom, hordozom a testemben. Hogyha visszateküntünk az időben egy kicsit, és belegondolunk abban, hogy régen milyen volt a rabszolgatartás, akkor volt ott valami, ami nagyon példázza ezt, és nagyon jó rávilágít, és megérteti velünk ezt az igeverset. Amikor valaki rabszolgát vásárolt, Abba belesütöttek egy bélyeget. Ugye vasat felforosítottak, és annak volt egy mintája, és azt, hogy rányomták a vállára, vagy bármely más testrészére, az megégette, és annak ott maradt a nyoma örökre. És azt mondja a pál, hogy az Úr Jézus bélyegeit hordom az én testemben. Ez a, ezzel azt akarja mondani, hogy amit szenvedett Jézus Krisztusért, Azoknak a nyomai ott maradtak a testében. Annak a nyomai ott maradtak és láthatóak. Láthatóak azok a korbácsütések, a bilincsek nyomai. És ez a bélyeg, ez bizonyítja azt, hogy Pálapostól igazán Jézus Krisztus a testébe hordozza. Ennél nagyobb bizonyíték nem kell, mint mikor valaki szenved Jézus Krisztusért hogy ő igazából Jézus Krisztus szolgálja. És ebben az esetben is Pál azt mondja, hogy Jézus Krisztus halálát hordozom az én testemben. Milyen halálról beszél Pál? És itt több dologra ki, ki lehet térni, két dologra szeretnék kitérni, és a 11. igeversel folytatni. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk. Milyen halál lesz. Jézus Krisztus halálát hordja testében, és ő halálra adatik. Hogy is néz ki ez a, ez a teljes kép? Az 1 Korintus 15-14 beszél arról, hogy érzéki és lelki test. Van érzéki és lelki test. És elsősorban... Azt mondja Pál, hogy halára adatok. Szeretném azt mondani, hogy Pál halára adta a lelkit is. Meghalt teljesen minden bűnnek. Azt mondta, hogy én itt befejezem. Mikor Isten, mikor Jézus Krisztus rávilágított az életére, ott a Damaszkuszi úton, akkor Pál megtért, és meghalt a világnak, meghalt a bűnnek, és ez a lelki halál. Pál meghalt a világnak. Úgy beszél a Galata 2.20-ban, Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és tovább az igevers. De Pált nem feszítették meg. Nem is erről beszél Pál, hanem arról beszél, hogy meghalt az ényének, meghalt a bűnös természetnek. Ennek halt meg Pál. És így Keresztre van feszítve a saját életének, a saját kívánságainak, a bűnnek, a világ számára és a világ neki. Nincs köze többet a világhoz, nincs köze többet a bűnhöz. A Kolossé 2.12-ben is beszél arról, hogy eltemettetvény Krisztussal, a keresztség által, és hogy kijön feltámadva Krisztusnak új életre. Minél jobban megsemmisül sem, a természeti ember, a bűnös én, annál jobban meglátszik az az új élet, amelyet Jézus Krisztus ad. Ahogy mondja a tizedik igeversben, mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Jézus Krisztus halálát hordozom, hasonlatos képen hozzá, megfeszítettem, meghaltam vele együtt a bűnnek, és ahogy feltámadtam új életre, ez látszik bennem. Már nem én, hanem Jézus Krisztus, és az ő dicsősége, az ő szentsége, mert ebben élek, mondja Pál. Meghal lelkileg, és új életben él Krisztus számára, Krisztusnak, mert Krisztus támasztotta fel. Új életre. És még valamit megenged láthatni ez az igevers, velünk a 11-es igevers, amikor azt mondja Pál, mert mi, akik élünk, mindenkor halára adatunk. Itt nem csak lelkiről van szó, itt testiről van szó. Halára adatunk. Azt mondja Pál, hogy én az én testemet halára adom. Egy helyet beszél Pál arról, hogy Életem sem drága, csak hogy hirdessem az evangéliumot és az igét. Nem drága ez a test. Nincs értéke. Számomra, mondja Pál. Filippi 1.21-ben azt mondja, az élet Krisztus, a meghalás nyeresik. Hogyha elolvassuk a 8-9-es igyelverset, mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítottunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. Itt arról van szó, hogy pálnak a teste halára van ítélve, odaadta a pusztulásnak, azt mondta, hogy a lelkem Krisztusé, akkor a testem is. Ha én szívembe az Istennek szolgálok, akkor a testemmel is. És nem fontos nekem, hogy mi történik, hogy elveszik életemet Jézus Krisztusért, nem butaságokért, Jézus Krisztusért. Akkor odaadom. Mert Krisztus fontosabb pálapostól számára. És mégis az a csodálatos dolog van itt kiemelve a 8-as és 9-es igeversben, hogy tiportatik, el nem veszik. A gónosz szorongatja. Kétségeskedik, de mégsem esik kétségbe. Annyira csodálatos ez a kép, hogy odaadja Istennek az életét, és mégsem hal meg. Azt mondja, hogy nem számít, hogy elveszik az életem az evangélium ügyéért. Odaadom, nincs nálam, nem akarom megtartani, és mégsem hal meg, mikor halára adja magát. Miért? Hát, hogy az erőnek nagy volta, és dicsősége az Istené legyen. A hetedik igevers beszél erről. Mert Isten megtartja az életét. Addig, amíg terve van pállal, addig tartja az életét. És azt mondja, hogy nem csúszik ki az én kezemből. Megőrzi az Istenöt. Hiába a adta az ő testét Krisztusért. Máshelyen beszél erről az igen, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti. És aki elveszti az evangéliumért, az megtalálja Jézus Krisztusban Azért, mert Isten tartja annak az embernek az életét addig, amíg terve van azzal az emberrel. És ez kétség nélkül bizonyítja Isten hatalmát és megtartását az ő életében. Ezért emiatt pár jogosan mondja azt, hogy Krisztus halálát hordozom az életembe, hogy Jézus élete látható legyen bennem. Hát valóban látható. Magamat lelkileg, testileg halára adom Krisztusért, és mégis élek. Azért, mert ő éltet engem, ő tart meg engem. Ez Isteni, ezért Isteni a dicsőség. Ő tartja, ő viseli gondját. És ez a két tény egymást igazolja. Az, hogy lelkileg halára adja magát, és testileg, ez a két tény egymást igazol, és arra világít rá, hogy igazából Jézus Krisztus szolgálja. A lelki halál azt mondja, ha lelkileg tényleg halálra adta magát, ez igazolja azt, hogy testileg is halálra adja magát. Mert ha lelkileg azt mondja, hogy Istené vagyok, és felajánlom életemet, akkor ez a drágábbik rész, ez a szebbik, jobbik, és az életét már nem sajnálja, odaadja az életét. És hogy az életét odaadja, testileg halára adja magát, az viszont igazolja a lelkit, mert nem akárki hal meg Krisztusért. Hogyha testileg halára adja magát, akkor azzal kimondja azt, hogy én amit lelkileg megtettem, az nem mi háték volt, hanem az igazi megtérés volt. Ez a két tény egymást igazolja. Ezzel megáll az ő bizonyságtétele, és tényleg Jézus Krisztus, Jézus Krisztus képviseli. Jézus Krisztus halálát, megfeszítését hordja az ő testében. És a leglényegesebb ebben az igeversben, hogy ezáltal nem magát emeli ki, hogy én meghaltam. Figyeljetek engem, kövessetek. Én vagyok a valaki, hanem Jézust. Mindent Jézus Krisztusért tesz. Jézus Krisztusért hal meg mert szereti Jézus Krisztust, mert imádja Jézus Krisztust. Ő a mindene. Nem az a fontos, hogy kihal meg, hanem akiért meghal. Azaz nem Pál, hanem Jézus Krisztus, akiért meghal. Az a fontos személyiség. Azért, mert látja Jézus Krisztus dicsőségét. Ebből az ige az is világosan látható, mert világosan beszél arról, hogy Jézus Krisztus halála. Jézus Krisztus halálát hordozom az én testemben. Ez alatt kimondja azt, hogy én annyira becsülöm Jézus Krisztus halálát, és annyira szeretem Jézus Krisztust, hogy ez a mindenem. Jézus Krisztus halála számomra a legszebb ajándék, a legdicsőbb. Ebben a földi életben. Nemrég, úgy, hát úgy, két hónappal ezelőtt hallgattam egy prédikációt, hallgattunk ö, több teológus prédikációt, is, és abban a prédikációban ki volt hangsúlyozva Jézus Krisztus szépsége, milyen gyönyörű Jézus Krisztus. És ez az Ige hirdető, Jézus Krisztus tette, a világ mindenség középpontjává. Ő érte lett minden. Hogy a Kolossiban olvashatjuk, 1.15-16-ban őre nézve teremtettek mindenek. Ő érte, és Ő érte élünk, és mozgunk, és járunk, stb. Jézus Krisztusért. És ez leírta, ez az ige hirdető, hogy milyen csodálatos. És úgy írta le, hogy Jézus Krisztus a legszebb a Golgotán volt. A kereszten akkor, amikor meghalt. A legcsodálatosabb pillanat és a legszebb pillanat ebben a földi és ebben a történelemben az volt, amikor Jézus Krisztus ott függött, földiség között. És azért hangsúlyoztam ki a negyedik igeverset, ami a múlt vasárnap volt, hogy egyesek vakok, és ezt nem látják, Elfelejtkeznek erről, és nem értik meg ennek a szépségét, Jézus Krisztusnak a dicsőségét, és eljárnak gyülekezetbe, és nem ismerik Krisztust, nem tudnak gyönyörködni benne, nem látják ennek a dicsőségét, Jézus Krisztusnak a szépségét. Én szeretném ma azt, hogy meglátnánk Jézus Krisztus szépségét, gyönyörködni tudhatnánk benne. Egy ideje, ezért imádkozok. Uram, hát, hogy jobban meglássalak, jobban csodálok, jobban akarlak látni, jobban akarlak követni. Krisztus nem látlak elég világosan, és minél jobban belemegyek ebbe, minél jobban kutatom, és minél többet imádkozok, annál csodálatosabbá válik Jézus Krisztus számomra. Soha nem lesz unalmas ezért imádkozni. Soha nem unok meg sírni a bűneim miatt. Soha nem unok meg örülni Jézus Krisztusért, az ő haláláért, és feltámadásáért, az ő életéért. Azért, mert ez nem unalmas annak a számára, aki igazán megtért. Hadd mondjam azt el, hogy sokszor azért van szükségünk, erkölcsi tanításokra, prédikációkra, mert nem látjuk Jézus Krisztus dicsőségét, nem ismerjük eléggé Jézus Krisztust. És akkor valaki meg kell mondja, hogy testvér, így kell élni, ez a hívő élet. Mert hogyha nem így teszed, akkor valószínű, hogy te nem vagy hívő. És egy csomóan betartják. Mert ilyen a hívő élet, de mikor valaki ismeri Jézus Krisztus, annak nem kell megmondani, hogy kell élni, azért, mert az tudja, mert oda megy Krisztushoz, és megkérdezi, azért, mert kutatja az igét. Megkérdi, hogy hogy éljek, mit csináljak, és nem kell a másik megmondja, hogy testvér, itt bocsánatot kellene kérni, itt bánat kellene legyen, és megyek azután. Nem, hanem Jézus Krisztus látom, őrán nézek, és tudom az utat, tudom a lényeget. Mert látom a történelemben a legcsodásabb pillanatot, hogy Jézus Krisztus ott hűk a kereszten miattam, értem. És ő feltámadott értem. Szeretném az, hogy ez kihangsúlyozódjon, éleződjön a mi életünkben, minnyájunk életében. Nyissa Isten meg a szemünket. Lássuk meg jobban ennek a csodáját, szépségét. Amen. Újba kérjük az énekkal szolgatát, mert papsolomét. Taníts, Uram. Taníts engem, Uram, akaratot tennem, minden lépésben igédet figyelnem. Járni mindig híven parancsait szerint, ne kelljen mondanom, védkeztem már megint. Hányszor tévedek, és hányszor megbotlom, bűnömért, védkemért, ítéleted várom. De Uram Jézusom, térgalmas voltál, nyomorúságomban értem lehajoltál. Minden álmokságom eltörölted nekem, mikor ezt imában hittel kértem. Azért kérlek, Uram, hitemet növeljed, minden körülményben folyton bízom benned. Mikor hithajócskám elmerülni készül, Uram, jöjj, akkor jöjj, és légy segítségül. Nyújtsd kifelém a te drága mentő kezed, legnagyobb veszélyben rajtam legyen szemed. Ha a világ támad, s mint vattör ellenem, segíts nekem, Uram, taníts meg küzdenem. Kísértésben add lelked erejét, s nehéz küzdelemben ígét fegyverét. Taníts betartani drága szent ígédet, Szavam és tettem, dicsérjen téged. Minden mozdulatom te néked szolgáljon, szívem ígéd előtt, mindig nyitva álljon. Míg e földön élek, ennyi a vágyam nekem, legyen néked szentelt szívem és életem. Amíg járom itt lent rögös földi utam, taníts benned bízni, néked élni, uram, nem. A 457-es száma éneket énekeljük a hithangéból, 457 Drága testvéreim, három ellentét párra szeretném felhívni a figyelmet, amiről az ige beszél. Az egyik a cserépedény és az Isten ereje, a másik az a külső ember, amely romlik, meg a belső ember, amely napról napra újul. És A harmadik ellentét meg ott van az utolsó versben, hogy láthatók és láthatatlanok. Ez a kincsünk cserépedényekben van. A kincs az örök élet evangéliuma, amit Isten rejánk bízott. Ilyen egyszerű emberekre, esendő, törékeny cserépedényekre. Ahogy mondja egykorintus, korintus, egyben az ige nem a hatalmasokat, nem a bölcseket választotta ki magának. A gyengéket, a semmiket hogy a valakik miket megsemmisítse, vagy megszégyenítse. A kincs nem mi vagyunk, akik hordozzuk, hanem a kincs maga az, amit Isten belénk helyezett, és amit rejánk bízott. őriz meg, a rejánk bízott drága kincset, mondja Pálapostól Timóteusnak. Mi cserépedények vagyunk, magunkban értéktelenek és nagyon törékenyek. De úgy, ahogy korábban már szó volt erről, ebben a szolgálatban, amit az órájánk bízott, mi nem csüggedünk el. Mi nem hamisítjuk meg. Mi nem szégyeljük. Mi nem magunkat prédikáljuk. Mi nem csüggedünk el. És akkor felsorolja az apostol azt, hogy ebben a szolgálatban, amit ő is kapott, csak ami reánk bízatott, mikor hordozzuk ezt a drága kincset, milyen megpróbáltatásokon kell átmenni, és Isten hogyan őriz bennünket ezekben a megpróbáltatásokban. Azt mondja, nyomorgattatunk, de nem szorítatunk be, mondja az újfordításunk. új fordítás. meg nem szorítatunk. Vagyis e testben van nyomorgatásban részünk, de nem történik meg az a végső legyőzetés, megsemmisítés, mert Isten őriz bennünket, az ő hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ugyanígy azt mondja, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, mert hitünk néha meggyengül, hitűek leszünk, kétségeskedünk. De nem veszítjük el a hitünket, mert azt Istentől kaptuk, és Isten őrzi bennünk, Isten tartja meg, nem veszítjük el. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Az üldöztetésben is velünk van az Úr, nem maradunk magunkra, nem hagy el. Velünk van minden napon a világ végezetéig. Tiportatunk, de el nem veszünk, mert Isten biztosítja a megtartást még a tiportatásban is. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy az ő élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Úgy, ahogy az előbb már testvére említette, Krisztussal együtt megfeszítettünk, meghaltunk, eltemettettünk a keresztség által ővel együtt a halálba. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Bennünk egy új élet látszik már, és halálba adjuk a régit, megöldököljük a régit, meg az új embert. És ez egy folyamat, ez a hitnek szép harca, amit meg kell harcolnunk. A halál mi bennünk munkálkodik azért, az élet pedig ti bennetek. Mert Krisztus az élő mag, akit mi hirdetünk, és akik befogadják, ott új élet születik, új élet terem. Mi pedig halára adjuk magunkat, az apostol azt mondja, az életem sem drága nékem, csak hogy elvégezzen futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy hirdessem az Úr Isten kegyelmének evangéliumát. Tehát próbák, támadások, üldözések, nyomorgatás, kétségeskedés, üldöztetés, tiportatás, elkerülhetetlen, kikerülhetetlen megpróbáltatások, mert akik kegyesen akarnak élni, Üldöztetni fognak, e világon nyomorúságotok lesz, de bízatok. én meggyőztem a világot, mondta az Úr Jézus. Ez tehát egy folyamatos, egy folytonos megpróbáltatás ebben a világban, néha nehezebb, néha könnyebb. majd ha alkalmunk lesz folytatni a lelki fegyverzetről, azt hiszem december 1-én fogjuk majd folytatni tovább, a 12. verse Refézus 6-ból, ott arról van szó, hogy ama gonosz napon, hogy ellent állassatok. Mert van olyan, amikor nagyon kimagaslik egy-egy esemény, amikor ellent kell állni az ördögnek, ama gonosz napon. Máskor, amint említettem, könnyebb a megpróbáltatás. De mindenkor a Krisztus keresztjét hordozzuk. Mi felvettük a Krisztus igáját. Mi ilyen értelemben hordozzuk, cserépedény vagyunk, de drága kincset hordozunk, a Krisztus követésében járunk. És ezt éve részes társai vagyunk a Krisztus szenvedéseinek. Részesei vettünk az ő halálának. Krisztussel együtt megfeszítettük. Eltemettettünk ővel együtt. Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt is dicsőlünk meg, hogy megismerjem őt és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, mondja Pálapostól Filippi 3-ban. Társatok vagyok a Krisztus szenvedéseiben, írja János a jelenések könyvében. És még sorolhatnánk több igét ehhez hasonló. Mindezek felett mégis azt mondjuk, hogy felettébb győzedelmeskedünk azáltal, aki minket szeretett. A másik ellentét a belső ember meg a külső ember, amely egyik romlik, a külső az romlik napról napra, a belső pedig újul. Úgy is említi ezt a páros kifejezést, hogy ó ember meg új ember mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy életünk bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk, tudván, hogy a mi óemberünk vele megfeszítetet, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Azt mondja Efézus 3-ban Pál Lapostól, hogy megerősödjetek a belső emberben. A negyedik részben meg azt mondja, hogy levetkeztétek a ma régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva a családság kívánsága miatt, megújjatok pedig elméteknek lelke szerint, és felöltözétek az új embert, mert Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Aztán a Kolossé levél harmadik részében pedig részletesen leírja, hogy mit ért az alatt, hogy jó ember, meg mit ért az alatt, hogy új ember. Mi az, amit le kell vetni, mi az, amit fel kell öltözni. Hát olvassuk el, mert ez bizonyára hasznos felsorolás. Öldökrétek meg az élteti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás, melyek miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira, amelyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessítek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonosságot, szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy... Levet kezdtétek am az Ó embert az ügy cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek Am az új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt, ahol nincs többé görög és zsidó körülmetélkedéség, körülmetélkedetlenség, idegen szkitiai szolga vagy szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltözzétek föl azért, mint az Isten választottjai. Szentek és szeretettek könyörületes szívet, jóságos szágot alázatosságot, szelítséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást, megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna. Miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezek fölébe pedig öltözétek föl a szeretetet, mint mely a tökéletességnek kötele. A külső ember hát az a régi élethez tartozik. A belső ember Krisztushoz tartozik, és napról napra újul. Az ó-emberi természetünkről van szó, amit le kell vetkőzni, de később az apostol rátér arra, hogy maga a testünk porból vétetett, porrá lesz, de várjuk a feltámadás napját. Egyik énekünk nagyon keményen fogalmaz, a hittangjaiban is benne van, rohan könyörtelen az idő, a második vers végén még enyhíteni kellett egy kicsit a mondatot, hogy porrá lesz, mind mi lett. Aztán a következő vers azt mondja, ez élet vágya kísértése elmúlik, és még a sír felé. Nem gondolsz rá évről évre, hogy tested az enyészeté, a belső újjá született lelki emberünk viszont az újul, az erősödik, az növekszik. Hogyan erősödik? Hogyan növekszik? Hát mindannyian tudjuk ezt, még a testünk is így erős és marad egészséges, ha megfelelően táplálkozik. Az Úr Jézus azt mondja a kísértőnek, idézve Mózes törvényéből, nem csak kenyérel él az ember. Így van. Mindaz, amit még hozzá sorolhatnánk, hogy mivel él az ember, finomabbnál finomabb ételeket készítenek, de az mind a testre vonatkozik a test táplálására, vagy erősítéseire, vagy éppen kényeztetésére, de a lélek nem ilyen eledellel él, és hogy erősek legyünk a belső emberben, hogy növekedjen, úgy újuljon, ahhoz nem csak kenyire el kell élni, hanem minden ígével, mert Isten szájából származik. Az ige a táplálék, és az erősít meg bennünket. A láthatók és láthatatlanok. A 18. vers aztán euh, nagyon érdekesen tanítja ezt, mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Hát hogyan nézünk a láthatatlanokra, ha egyszer azok nem láthatók? Hogy lehet nézni azt, ami nem láthatók? Na, ki tud erre válaszolni? Hitáltal, igaz? Vagy ahogy van ez a régi kifejezés, de nagyon találó és helyén való, hitszemeinkkel láthatjuk. Ugyanis manapság a tudósok egyre inkább és egyre többen hangoztatják azt, hogy nem csak annyi van, ami látható. Sőt, azt is tudják már, hogy a világ mindenség Összes létező anyag és energia mennyiségének csak körülbelül 20%-át érzékeljük, mérjük, látjuk. 80%-a nem látható, nem mérhető. Tudják, hogy van, mert jelek mutatják, azt be is tudják bizonyítni, hogy van, de nincs műszerünk hozzá, nem tudunk belelátni, mi van azokban a... Fekete lyukakban, ahogy ők mondják, amelyben olyan óriási anyagmennyiség és olyan óriási energiamennyiség tömörül, és a galaxisok közepén feltehetően a tejútrendszer közepén is egy ilyen óriási uh, Sagittarius A nevezetű fekete lyuk található, Mindenféléket mondanak, de azt mondják, nincs hozzá műszerünk, nem tudjuk megmondani, hogy az mi. Nekik nincs, mert ilyen szemekkel nem lehet látni. Ez láthatatlan. Amikor az első hívők bizonyára megtértek itt Krasznán is, meg nem csak itt, hanem a 900-as évek elején, hát akkor még nem volt rádió, nem volt televízió, nem volt mobiltelefon. Lehet, hogy most a fiatalok csodálkoznak, hogy hogy lehetett megélni akkor enélkül. Nem volt. És ha azt mondták volna azoknak az embereknek, hogy képzeljétek el, hogy nekem van egy dobozom, megnyomom a gombot, és hallgatom, hogy mit beszélnek Amerikába. Meg mit beszélnek Bukaresben, meg mit mondanak Budapestben. Azt mondták volna, hogy az nem létezik. Ilyen nincs. De van műszerem hozzá, tudom fogni. És maga az adás, meg a hullám az ott van a levegőben, akkor is, ha nem fogható. Ha nincs hozzá műszered, akkor is itt van. Nem csak halljuk, már látjuk is. Mert a másik dobozba még. Távirányítóval el lehet indítani, és látható is, hogy mit beszélnek Amerikában. Fogható a jel. Amikor a Bibliához közeledünk, akkor azt találjuk, a Királyok könyvében van írva, Királyok második könyvében, hogy Elizeus idejében a szíriaiak, Megtervezik, betörnek Izraelbe, és ha jön a proféta, jön Elizeus, és megmondja Izrael királyának, vigyázzál, a szíriaiak itt akarnak betörni. Másik alkalommal, vigyázál a szíriaiak itt akarnak most betörni. És felháborodik a szíriai király, hogy ki az áruló közülünk, ki az, aki megjelenti mindig, hogy mit tervezünk, mit akarunk tenni. És akkor mondja az egyik, hogy nem úgy, uram király, nem áruló itt senki, de Elizeus Elizeus tudja, amit te a belső szobádba suttogva mondasz. Ő hallja, és megjelenti, és megmondja. Neki van hozzá adóvevője, képessége van rá, mert Isten kijelenti neki, és leadja. Onnan tudja. Aztán nem sokkal azután, mikor csak ugyan eljönnek neki, és körbeveszik az Elizeus városát, ahol ő volt, fel kell a szolga reggel. Ja, édes édesatyám! És akkor azt mondja a prófita, ne félj, többen vannak velünk, mint ő velük. Uram, nyisd meg az ő szemeit, hogy lásson, És akkor megnyílik a szolgaszeme, és látja, hogy szekerek, lovagok vannak, a hegyen körös körül sokkal többen, mint az ellenség. Hát azok addig is ott voltak. Csak a szolga nem látta, mert nem a látható világhoz tartozott. A proféta kapcsolatban volt a láthatatlanokkal. Látott, értett, hallott dolgokat, amiket mások nem. Nem volt Vevő készülékük hozzá, mert ahhoz Isten kijelentésére van szükség, meg a hitre. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. A hit a reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Noénak azt mondja Noéról, azt mondja Isten ígéje, hogy Hitáltal tisztelte Isten Noé, mikor megintetvén, amíg nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített. Mi volt az a nem látott dolog? Hát az özönvíz. Isten kijelentette, hogy lesz özönvíz. Készíts bárkát, hogy megmenekülhessetek. És Noé ezt elhitte. Ő sem látott még özönvizet soha. Némelyek azt mondják, hogy még eső sem eshetett addig soha, hanem pára nedvesítette meg a föld felszínét. Nem tudjuk. De elhitte, amit Isten mondott, és jól tette, felkészült, mire jött az özönvíző, már benn volt a bárkába. A nem látott dolgok felől megintetett. Kolosé levél első részében Jézus Krisztusról ír pálapostól, és azt mondja, hogy képe a láthatatlan Istennek, az egész teremtésnek ő az első szülöttje, ő benne teremtetett minden, ami van a mennyben és a földön, láthatók és láthatatlanok. Akár királyszékek, akár uraságok, fejedelemségek, hatalmaságok, mindenek ő általa, őre nézve teremtetett, és ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Jézus Krisztus az, aki a láthatatlan világból eljött erre a földre, megszületett, mint ember, végigjárta az emberi élet minden útját, fájdalmak férfi, a betegség ismerője volt, és megalázta magát halálig. Engedte, hogy bűnös emberek, gonosz emberek elárulják, halára ítéljék, keresztre feszítsék az Isten fiát. Bele elsötétült az ég, Megrendült a föld, a templom kárpítja ketté hasadt. mikor az Isten fia meghalt, de harmad napon feltámadt a sírból. Nem azért gördítették el a követ az angyalok, és ráültek arra a nagykőre, hogy Jézus kijöhessen a sírból. Neki nem volt szükség arra, hogy a követ elgördítsék. Ő, ő akkor már nem volt bent. Sőt, amikor este a tanítványok össze voltak gyűlve, be volt zárva az ajtó, mert féltek. De Jézus megjelent középen, és azt mondta, békesség néktek. Tamás nem volt ott. Nem hitte. Amíg nem látom, a kezeimet nem teszem a szegek helyébe. Nem érintem meg. Nem hiszem el semmiképpen. Jézus megdorgálta mikor nyolc nap múlva újra megjelent. Ugyanúgy megjelent, be voltak zárva, az ajtók, a falak, nem volt rés, nem tört utat magának, megjelent középen, a láthatatlan világból láthatóvá lett. Gyere Tamás, győződj meg! Én Uram és én Istenem! Hogy mondta az Úr Jézus tanát? Tamásnak? Boldog vagy Tamás, mert hittél. Így mondta? Nem így mondta. Úgy mondta, hogy mivel láttál engem, Tamás, hittél? Azok a boldogok, akik nem látnak és hisznek. Akik nem a láthatókra néznek, hanem a láthatatlanokra. Mert hitáltal megragadták, bizalmukat belévetették, reáépítették az életüket, és ez valósággá vált számukra, hogy mondják a tanítványok egy másik alkalommal, mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus. Sohasem fordítva van. Nem, hogy először megismerem, hát akkor már nem kell a hit. Amit lát az ember, ahhoz kell, amit nem lát. Amit elfogad, magáévá tesz. És az apostol azt mondja, na erre építünk mi, és ezért nem csüggedünk, mert számunkra ez már valóság lett, és mi tudjuk, hogy így van. Tudom, kiben hittem, és a nála eltett kincsemet meg fogja őrizni a napra. Eltítetett nekem az igazság koronája. Testvéreim, így erősítsen meg minket is az Úr. Egy ilyen hitben, amely túlmutat a láthatókon, túl az életen, át az örökkévalóságon, még a halálon is túlmutat. És Jézus Krisztus bara mutat, aki visszajön értünk. Abból a világból, hogy minket is oda ahol helyet készített számunkra. Amen. Imádkozzunk ezért háladással és könyörgéssel, akinek a szívében imádság van. Láthatatlan hihetem azt, hogy van örök életem, hihetem azt, hogy készülsz az egy országos számomra, ahol a vás, hogy bere legyek örökö örökké, de azt látom Uram, hogy nagyon sokszor mégis nevezekre nézek, hanem, hanem közel jönnek hozzám a látható, és ezek eltekarja kerülni a odafelhalókat, a, a láthatatlanokat szeretném, hogyha valóságosakra válnak számomra a láthatóanok, hogy. Ezek minél fontosabb a számára, és ezt határoznám meg a mindennapémat is, hogy ezeket keressem, ezekért harcoljak, ezekért éljek. Ámen. a úgy készülni Köszönöm téged csodáljuk, és darab, vagy, vagy a hogy a látok, a hogy és a Köszönöm, hogy elengedte a hogy ne Köszönöm, hogy gondoltam, Köszönöm, hogy nem kértem, is. Köszönöm, hogy hogy que me a hithangjai 553 as számai éneket énekeljük. Hit hangjai Drága úrunk, köszönjük néked azt a drága hitet, amit adtál, amely, amelyben örvendezhetünk és járhatunk minden nap. A drága kincs, amit kaptunk, az élet reménysége és annak üzenete, amit hirdethetünk. Hálát adunk néked ezért, törékenyek, cserépedények vagyunk, de szeretnénk, ha bennünk is nyilvánvalóvá lenne a Te nagy erőd, ezen a héten is kérünk, vezess minket, tarts meg minket a Te kegyelmedben, éljünk dicsőségedre, járjunk hitben és nem látásban, várva azt a boldog reménységet. Amen. Az Úr Jézus a miénk.